Fa pudor de fum. No m'estranya, amb aquesta contaminació. Per fer front a l'efecte hivernacle i l'escalfament global i millorar la salut de les persones, l'any passat es va començar a aplicar l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica. Un impost en línia amb la Fiscalitat Ambiental Europea i que es destina íntegrament al fons climàtic i al fons de patrimoni natural. A partir de l'1 de maig podreu consultar com tributar el vostre vehicle a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. Què, anem d'excursió? Sí. 012. La millor resposta.